وان قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموت قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا, منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم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 أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَدْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْبِذُوا فِيهِ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 من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون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 هار سرا وعلى نيتام فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 اتقوا يوم ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يغلمون يا ايها الذين امنوا اذا تدعين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 فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكون رجلين فرجلوا ومرأتان ممن ترضون من الشهداء من الشهداء ان تطل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا ياما الشهداء اذا ما دعوا ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عندكم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 وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فلؤدي الذي ائت أمانته وَلْيَتَّقِ الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه والله بما تعملون عليم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 أخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل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 قيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في ارحامك كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم هو الذي عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هل أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ فيتبعون ما, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولونا الْبَاب رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ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 ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أُنفِئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد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 وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه واوفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يؤلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن من تشاء وتعز من تشاء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 ذريه بعدها من بعد والله سميع عليم اذ قالت امراه عن رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أوثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر فالأوثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا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 هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي ملتك ذرية طيبة انك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وَحَصُورًا ونبيا من الصالحين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 الله اصطفاك وطهرت واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قرتي لربك واسقدي وارفعي مع الراكعين ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أقلامهم أَيُّهُمْ يَكْفُلْ مَرْيَمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهِ ان الله يبشرك بكلمه من اسمه المسيح عيسى بن مريم وديها, وديها في الدنيا والاخره ومن المقربين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 ويعلمه الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفقوا فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنفئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراه ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعون ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن صار الله أمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا أمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين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 تَعْلَمُونَ وَقَالَ طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أرسل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره, وكفروا آخرة لعلكم يرجعون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 الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بِقِنْطَارِ يؤذه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤذه إليك إلا ما دُمْتَ عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون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 القوم الظالمين أولئك جزاء